Vi kunde inte motstå att få åka tillbaka till Mortspå och undersöka landhanden en gång till. Vi fick otroligt bra respons via vår spiritbox förra gången vi var där. Denna gång så vill vi även undersöka det röda huset som finns precis bredvid huvudbyggnaden. Detta hus är i väldigt dåligt skick och det var länge sedan någon bodde där. Förra gången vi var där så fann vi ett bröllopsfotografi men vi visste inte vilka personerna var men i efterhand så har vi fått veta att det var mannen med fru. Vi hittade även två gamla biblar som ingen tycks ha bläddrat i på länge. Vi var oerhört nyfikna på om vi kunde lyckas fånga IVP's i den gamla byggnaden. Detta är del 1 av 2 och denna del handlar enbart om det röda huset. Vi är på röda hus här, vi ska undersöka. Oh, det är kallt! Nu är det kallt som oh. Röda huset i rummet där Åh, oh, vad mannen bottengång Hedin... Arnett Har du någon mer? Vem är I det här rummet. Det med många på kornan. här. Hallå! Kan du se oss! Hallå! Har det bort folk i det här huset? Har det bort folk här! Let me see you! Finns det någon energi här inne? Vet ni vem Manne är? Manne! gamla biblarna som ligger här kan vi berätta någonting om biblarna här vad du har ni suttit här Tring spisen och läs biblar Är det okej okay men rör biblarna? Vagade ni mat här på spisen förr i tiden? No. Så jag kvar på den här platsen. det är. Som är. Ja, det. är det någon som har dött? I det här huset. Har någon dött i det här huset? Har något barn dött här? Har ett barn dött i det här huset? Det är jättegammalt och ja, slitet och ja, huset är väldigt gammalt. Vad skulle ni säga om vi rev det här huset? Det börjar bli ruttet. Vi måste ta bort huset tror jag. Bygga nytt. vi driver huset hallo kan nog ropa hallo Bakom det är en eller bakom det är en Vad är det som säger? Finns det någon här? Hallå! Ban ja. det på och de barn, banöstår lämpö. En någon som vill komma fram och säga hej! Jag lägger spesboxen där. Det smul här. Då är vi där. Jag magar nu. Ja, jag är med att nätta mig. Jag ligger spet. Jag var lite Lägg en matmappa, vad är det? Fodigman. Det kör min person. Jag ska fixa en Finns det färger här? fälar här i huset. Hallå! Vi försöker prata tydligare om det går Kan ni se oss? Kan det komma och ta på bibeln? Låna av biblarna? Kan ni röra i väret? Vem ägde det här geväret? Vem ägde det här geväret? Använder det för jakt i skogen här? Under jaktsäsongen? Vad sköt ni för djur här i skogen? Kan du berätta det? Eller om jag ställer skridboxen här på biblarna Vill ni komma fram så vi kanske kommunicera då och backa bak Säg att det Vad heter du? Hallå. Han låser, han slår. Affränga, affränga, affränga, affränga. det? Ser du bibban framför oss nu? Eller biblar? Hur många biblar ligger här framme på spisen? Hur många biblar? Spisen. Kan du berätta på vilken våning vi står på? Vilken våning är vi på? Kan du säga, kan du säga något om vår namn? Kan du se en Kan du se en så går vi härifrån. ta på bibeln det är inte religiösa men är det okej okay ändå kan vi ta en bibel med oss hem eller var jag lägger på mig här. Mm. snälla kom fram och ropa hallå eller presentera er Det går att ställa här i korridor ja. okay. här är det väcksvart för det jag som här. Det är ingenting som ni som såg om vi är reda när vi undersöker. Det här är vi rädda för. Vi ser på en ogenting. Hallå har vi någon med oss här vid trappan? Hallå? Vänta, det det jag vet, men jag har det Hur många energier finns i huset? Ja, fan. var det så knappt till till taket? Hör du det? Hörde du den? Ja, jag det Åh, skjuts av Ja Det var så knappt till taket Fy fan, var det sånt? Det lät som att man tyckte något som smäller till ett takt då? Fan, det eller hur? Ja, det lät det. Hur var det i Ja, Vad fan var det som smällde till ett takt? Vad ser jag var en steg? Vad ser. Vad sa jag var en Vad ser? Vad jag var en Vad Vad jag – Vad sa du? – Vänta, sådana här. – Allvarligt, vänta här, vänta här. – Det är fan... Det känns som någonting här. – det nån som det? – Det låter som någonting som är här, alltså allvarligt. – Ska Jag kliver ner här. – det här, här låter när jag drar. – Men vad fan, det låter som någonting här. – Är nåt påg eller nåt skit här? Det är gjorde ett ljud från sig i väggarna eller i taket här. Alltså, allvarligt, Det känns som nånting... Nu har jag klävt ner den här. Är det en del av det här? Alltså, det... Det lät som nånting... ...går framför oss. Alltså, nånting förrördes här. Hallå. Jag betyder, det kan ju vara fåglar som var smälta för vi är inte ju... i Ja, där alltså. ja, det är det. Hallå. Det är, lätt. Vad sa du? är det Jag har den så. Jag och Joel ens är ensam. Vi är ensamma här uppe. Kom Det är nästan att jag kan det var någonting som var här. Om det är fålet, djuren och sår. Det är något som sår, djuren och sår. Det är något som sår, Det är något som och Det är som sagt man... Någonting... Någonting så här kanske. Åh, åh, åh, åh, åh, åh, Då komma fram och berätta sitt namn. Hallå? Innan att visa gå härifrån? Kolla lite kryssigt om man har råttar, måste ha vi Är det bra, det är inte så måste Är det du? Ja, okej. Då vet jag att det är så att det låter typ typ Men där låter låtig ganska mycket, så är ju att ha en... Ja. Jag inte ja, ja. ja, det, du i jag kan även höra jag att det lät alltså som framför mig, typ i trappan här, liksom. jag jag tänkte... Ja, vi tänkte vandra, ne vandra ner för trappan här. Är det någon som följer med ner? Ja, du kan Okej, ställa en vanliga fråga också. Tänk om att Spelspotsen mm. lång tid har gått? 15-20 minuter. Jag har inte mobilen. Okej. Okay. Jag går Hallå? Finns det någon, som är, finns, finns det någon här inne i huvud taget? Finns det någon som ska skrämma oss här eller? Finns det någonting som kan knacka tillbaka om jag knackar? Kan du knacka tillbaka? Jag knackar igen. Och Tobias knackar i väggen då? Kan du knacka tillbaka? Min ja. hals. Snackar en gång till här i väggen. Finns det någonting som bor här uppe, överhuvudtaget i det gamla huset? Kan du se oss överhuvudtaget? Vill du att vi ska gå härifrån? Har någon dött här uppe? Eller har någon dött i huset? Hur många biblar är det som ligger på bordet där framme? Vet ni vem mannen var? Mm. Bodde mannen i det här rummet? Är det okej okay om vi tar med oss biblarna hem? Hallå? Finns det någonting här? Finns det några små barn som är kvar här? Är det inte kallt då att bo här uppe när det, när det är så otroligt dålig så i huset fortfarande? Eller fortfarande? Det, det är ett Det håller på att förfalla. Vad tycker ni om att vi skulle riva huset? Är arga då Är det okej okay om vi river det här huset? Hur många energier finns det överhuvudtaget i det här huset? Kom hit nu! Vi vill att det kommer hit nu. Vi befaller er att komma hit. Sluta tramsa. Kom hit nu. Gör någonting. Få någonting att välta. Vi vill veta om, ni, om det finns någonting här överhuvudtaget. Kan du välta tavlan framför oss? Kan du få någonting att ramla? Kan du stänga, stänga dörren eller någonting annars? Kan en, en går Ja, det är vanligt ljud. Den går bakåt. Hallå? Ingen som vill prata. Ingen som kan ta på den gröna lampan där lampan framme. Ta på den gröna lampan om du kan. Gå fram och lägg din hand på den. Ingen ska gå fram och lägga handen på, på den gröna lampan. Eller få någonting att röra sig här inne. Stänga dörren, kasta någonting på oss. Gör vad som helst. Eller säger att namn? Det är min mage som återhörde Kan vi se oss här uppe? Det röda huset gjorde oss verkligen inte besvikna om vi pratar om IVP:s. Vi fick som vanligt en hel del röster där vissa går att tyda och andra inte. Ni hör säkert massor av IVP:s som vi inte har tagit med, och det är just det som är det svåra. Vissa har man klart och har relevans, och andra inte. Det är alltid svårt att plocka ut IVP:s från våra undersökningar. Vi har valt dessa som vi tycker håller lite högre klass än de andra och eventuellt tar relevans till våra frågor. Vi får en IVP som säger vad gör ni precis i början av vår undersökning. Finns det en närvaro där som ser oss och vår utrustning och undrar vad vi sysslar med? En annan IVP säger kanske då vi frågar om någon kan berätta om biblarna. Vi får återigen svaret kanske då vi frågar om någon dött i huset. Det låter som en äldre kvinna som svarar oss. Vi frågar om det finns själva kvar här och får svaret ja från ytterligare en kvinnoröst. Vi får även flera hallå tillbaka under vår undersökning. Detta ord hallå är något som ständigt återkommer oavsett vad man undersöker. Jag tycker vi också hör ett svagt Joel men det kan vara inbildning då rösten är väldigt svag. Vilka är det då som eventuellt är där? Har alla verkligen bott i huset? Eller är det energier i området som lockas till oss då vi vill kommunicera? Detta är svårt att svara på men vi tror att eventuella energier drar sig till en plats då kommunikation uppstår. Vi lämnar Röda huset och går tillbaka till huvudbyggnaden där vi ska fortsätta att undersöka under natten.